Блин, я білий, у мене 4-5-0. Прийняв, прийняв. Вразило безнаказаність дій агресора по місцевому інфраструктурі, та місцевим жителям, по місту. Ось, весь, як сказати, жах. Весь жах, який вони наносять місцевому мирному населенню. Це вразило. На них чекає тільки поразка, їхня поразка, наша перемога. Хто з мечем до нас прийде, тот від меча і поляже. Один пав на залізниці, на насипі. Це все зненацька, Другий, третій пройшов буквально метрів п'ятдесят від приватного сектору. Ось таке картина руйнування. Танковий обстріл, ствольно. зі сторони Нестерянки обстріл промзона цивільна якась там фірма того, коли таїть, обстрілюється був КАМАЗ, капітально відремонтований ось і ось що після цього попадання залишилось від нього слава богу не було нікого поруч ось посичена будівля Німт. Ну да. Це мій КАМАЗ якраз. Ось потербив этот сам, я його відновлював і все. Згоріло 5, 4 ската згоріло, один розірвало. І вчора десь з 8:00 з 9:00 до 10 вечора прилетів снаряд. Десь, сторони, стерянки, десь з сторони Нестерянки, десь з того сторони. І ось ви бачите, що тут сталося. Розірвало. Камаза немає, один хлам залишився. Ось, ось стоїть два краза, передні колеса порвані. На цьому кразі, на, на цьому кразі, бокові скати розірвані в хлам. Стікла немає, скло повипадали, Це ось наша битовка була. Ось її повидувало, стекол нема, ми сьогодні позабивали, чим змогли, і все зділили. Там вон, вікна були, вікон немає на тому зданні. Розрушена інфраструктура, розрушений цех від постійних арт-обстрілів ворога. А что там было? Это кирпичный завод. Здесь очень опасно находиться. Обстрел ведется как артиллерия, так и реактивная система. Как и летак, вертолит, геликоптер. То есть весь набор військового, військового, как сказать, зброї. Это сегодня, да? Да, тоже. Вчера. На, на большую важную инфра инфраструктуру выбивает дневное время такое же, работало, работал самолет. И по инфраструктуре, по критически важной места. И вечером, в течение там, буквально через 3 часа, повторно, в ту же самую, 3 захода. Бомбомітання. Авіація працювала десь тижня-два, тому вчора був обстріл танки «Гради». Да. Хід бойовий. Прийшов з нами, патрулює з нами, попереджує якимось чином, животним своїм інстинктом, ховається з нами.